На роздоріжжі двох доріг Ми зупинилися, кохани. З тобою був один поріг, Сорочку білу ранок вбраний, Солодкий сон один на двох, П'янкий медовий поцілунок Нас налякав чертополох, Манив коханням хмільний трунок, Ранковий вітер кутав нас у літню свіжу прохолоду, ойдав на крилах плинний час, скрадав потроху гарну вроду, стежина звиста збивала з на повороті, я за тобою вірно, йшла, парила поряд у польоті, жили у купочці нараз, раділи. Кожній божий днині війна скрутила долю враз. Тебе украла з дому нині на роздоріжжі двох доріг. Йадучий вітер дошкуляє. З тобою був один поріг. Тепер журба в саду гуляє.